Obvykle, když chystá starosta s projektantem Územní plán obce, tak se sejdou nad běžnou mapou a mapou Katastrální. V GIS Online je katastrální mapa již integrovaná a jediným kliknutím zjistíte detaily o vlastnictví. Můžeme si i barevně odlišit způsoby užití ploch. Rozkreslování lokalit nikdy nebylo jednodušší, vše stačí zakreslit do mapy. Budete si tak moc psát a navzájem sdílet poznámky. Výkresy v GIS Online můžete dát k dispozici i pro veřejnost. Vše jednoduše, v jedné aplikaci a bez zbytečných a zdlouhavých schůzek s projektantem. K jednotlivým pozemkům lze vkládat i přílohy ve formě dokumentů, například i s popisem regulací pro výstavbu. Dále je možné zobrazit i technické sítě, jak vedou v krajině, které jsou přístupné jak obcím, tak veřejnosti. Také můžete vyznačit jednotlivé druhy komunikací a stejně tak i například plánovaný obchvat či dálnici. Z přírodních zdrojů je možné zobrazit prvky vegetace, chráněné zóny a ozelenění. Pro snaší představu o výsledné podobě nabízíme i 3D model. V tomto pohledu budete mít lepší představu o plánu výstavby nebo výsadby a o tom, jak se prostředí promění v delším horizontu. Projednávání územního plánu v GIS Online je nejenom přehlednější, ale i příjemnější. GIS Online chytré mapy.